السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہرین سہر اٹ ایز آرٹ گیلری کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور سردی انجوائے کر رہے ہوں گے سردیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں اور بیماری وماری بھی کافی ہو رہی ہے آپ سب اپنا اپنا خیال رکھیں سیف رہیں ہیلدی رہیں خوش رہیں اور کعوی شوے پی کے تو سردیاں انجوائے کریں دین میں نے آپ سے کہنا تھا کہ میں جیسا میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں لیکن اس دفعہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک لائیو ریکارڈنگ کے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کو پتہ لگے گا ایک لائیو ریکارڈنگ میں میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری اور آپ کی انٹریکشن کتنی زیادہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے بالیاں ہینڈ میڈ جو آ رہی ہیں ہینڈ میڈ بالیاں ہیں ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسٹائلش اسٹائلش قسم کی بالیاں ہیں ایک ویڈیو یہ ہے ایک ویڈیو اور اپلوڈ کروں گی دین وال ہینگنگ ہمیشہ بولتی ہیں ایم سوری سوری سوری بہت زیادہ ہیٹک ڈے ہوتا ہے بہت زیادہ بزی ہونے کے بعد دین آئی اپلوڈ اینڈ ایڈیٹ اینڈ ریکارڈنگ ویڈیو ایوری تھنگ me and and my head and my Allah so let's suppose to be announced that my channel has growing now and monetizing now and inshallah bohut zhala abong ke bigger sport or corporation se merah channel or bhi zahe grow grega بس آپ سب کی دعائیں صحیح ہیں اور آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے میں اسی طرح اور ویڈیو بناؤں اتنے ہیکٹک ڈے اور اتنی ریگولر روٹینس کے بعد گھر میں بیٹھ کر یہ کام کرنا ہے لن آف ڈیوٹی بھی ہے آن ڈیوٹی بھی ہے تو بہت زیادہ پرابلمس ہو جاتی ہیں لیکن آپ لوگ مجھ سے شکایت نہیں کرتے مجھے جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں وہ سب اچھے ہوتے ہیں سپر کام آپ کو اچھا لگتا ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا کام جب اس طرح سے کمنٹ آتے ہیں تو دل کرتا ہے اگلے کا بندے کا کہ جتنا مرضی ہے ایک ویڈیو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک ویڈیو ضرور اپلوڈ ہو جائے میری تاکہ میرا جو ہے وہ آپ لوگوں کا سپورٹ جائے نہ ہو آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی انرجی آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں مجھے برداشت کرتے ہیں بہت شکریہ ان سب چیزوں کا پتہ نہیں یہ کیسا ہے؟ ایک انٹریکشن ہے آپ سے وال کے پیچھے والا انٹریکشن ہے میرے خیال سے بیہائنڈ دا وال جب آپ انٹریکشن کرتے ہیں کسی سے تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو آئی ہوپ یو لائک اٹ اف یو لائک اٹ اینڈ اف یو ناٹ لائک اٹ دین کمنٹ می اف یو لائک اٹ دین سبسکرائب مائی چینل اف یو لائک اٹ دین شیئر مائی ویڈیو اوکے تھینکس اللہ حافظ